Розсипене зілья, більше я не боюсь, я білна, вільна. Назіру мудли, щось білим так згожі, Пісали ніяк те я зможу, зможу, зможу. Майстері бачили ріки слів, майстері бачули моря зв'язлив, В сирі зароді лиз'я моє там втікали ріки в моїм морях Мої стіни бачили ріки слів Мої стіни чули моря зі слів Стіни зароділися моя Та втікали ріки в моїм морях А тепер я наволіє Ти биди перед моя коліє Ти биди не свертай і не зупиняй Я не та і нового дня. Я не пою. Міперія! Казали безсюла, я числив на бою з вобільна билна, бил на белна, що гаде му ж склайний да прекрасни. до прекрасний, бой на мене не згасне, ой, не схасне. а тепер я на волі да видилиш перед моя коліє, да видил. Звертай на зупин я, я не дам і я, я не боюся.